A kje je penina, ki je bila obljubljena? Uh, lepši, deseti. Danes v Svetu je preveč enotnih sort. in Zato Slovenija ima ogromno prednost in veliki plus, da ima avtoktonne sorte ili regionalne sorte, ko je bil čas avstro -ugarske. Ljubim šardonnay čez Burgundije, ampak Ne bomo pili po celem svetu in Chardonnay, ali Cabernet Sauvignon in sigurno človek, ki pride v Slovenijo, turist, ljubitelj vina, ga bo zanimalo, kaj Slovenija ponuja. Kaj je še najbolj pomembno v Sloveniji, kaj je absolutno nevarjetno, da so vse vinske regije, če štartamo iz Slovenije, ura popol največ in ste v čist drugačni vinske regiji, z drugimi sortami, Tako da je to tako darilo vinskem ljubitelju. si ne morete predstavljati. Strast, posvečenost. To se prenaša iz generacije v generacijo. In ti ljudje, in ta mali, ko rastejo, rastejo z vinom. Normalno vsak vinogradnik želi tudi, da dobi neko povračilo v denarju. Ampak ta strast, ki odlikuje absolutno vse naše vinarje, Jaz mislim, da je to tudi dodana vrednost. Oh, rasno, Če bi imeli uh, več trt, več vinogradov, večje količine, sigurno bi nas svet veliko bolj prepoznal. In, ampak nimamo količin. Kako potujem po celem svetu, v vseh dobrih restauracijah boste vedno najdli dva, tri vinarja prisotna, to res na najviššem možnem nivoju. Jaz si v življenju doma sama nisem odprla steklenico. Jaz moram to vino podeliti z nekom, ga pogledati v oči, zaželiti nekaj dobrega, nekaj dobrega pojest, pa še kakšno dobro vino popiti, kakšno dober kozarec ure in ure lahko sedimo in se pogovarjamo in o vino in o kakšnih drugih stvareh, od nogometa do umetnosti. Vino je vedno čudovit spremljivalec. Zgodba vina, to je kot da bi odprli knjigo Tisoč in ena noč. Za vsako noč ena zgodba. Zato je vino, ima toliko svojih obrazov, toliko karakterjev in to je neskončna zgodba. Celo veliko več kot zgodbe za tisoč in eno noč. Po sortah, po načinu predelave, po teroarju, ki ki grozdi raste, tako da absolutno je to brez konca. In je čudovito odkrivati in vsakič prebrati in se razveseliti s neko novo zgodbo, finsko.